При створенні криптовалюти її розробники ухвалюють рішення про алгоритм генерації та розподілу монет між користувачами, максимальну кількість криптовалюти. Часто відбувається початкова емісія криптовалюти, а її частина залишається команді проекту. Кошти резервують на рекламу, розробку та маркетинг. Частина монет використовується для залучення інвесторів. Інколи практикують розподіл токенів між активними користувачами проекту. На вартість криптовалюти впливає також халвінг. Халвінг – це виплата винагороди від мережі користувачу за кожну обробку блоку даних. Причому з часом розмір винагороди зменшується. Це дозволяє зменшити інфляцію та зробити валюту більш рідкісною, а відповідно впливає на зростання її ціни. На вартість криптовалюти також впливає так зване спалювання, коли частину електронної валюти перераховується на спеціальні електронні адреси. Під час спалювання можливе стримкоподібне зростання ціни, адже суттєво зменшується її пропозиція. Проте переважно ціна криптовалюти визначається ринковими механізмами, а саме взаємодія між попитом та пропозицією. Якщо багато е, учасників пропонує криптовалюту, а попит на неї незначний, то її ціна зменшується. Навпаки, якщо криптовалюта є привабливою для інвестицій, попит зростає, та відповідно зростає і ціна електронної валюти. Bye. <laughs>